الصحابي المذاع كسير الضحك الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم إنه النعيمان بن عمرو الأنصاري تابعونا السلام عليكم تمتع الصحابي الجليل أن عمال بن عمرو بالشجاعة والإقدام فكان رجلا شمائله كريمة مذاحا كسير الضحك وكان محبا للفكاهة والمزاح وقد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الخندق وشاهد كل مواطن رسول الله فكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن يمازح رسول الله فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل الجنة وهو يتحك وكان له بعض المواقف اللطيفة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الأيام مر النعيمان بن عمرو في السوق ورأى بائعا للتمر فاشترى منه بعضا من التمر ليهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذه من البائع وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا التمر هديه مني لك فتقبله النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء البائع يطالب النعيمان بن عمر ثمن التمر الذي اخذه قال النعيمان هو عندي رسول الله وطالب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع المال للتاجر صاحب الطمر، فقال له النبي أولم تهادنيه فقال يا رسول الله لم أدفع المال وأردت فقط أن أهاديك لتأكله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بان نواجزه ثم دفع على الرجل المال وفي يوم من الأيام دخل أعرابيا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جمل فأناخ جمله أمام منزل رسول الله فقال بعض الصحابة للنعيمان لو عقرت لنا هذه الناقة فإنا منذ زمن لم نأكل الجاذور أي لحم الجمل فقام النعيمان إلى الناقة وعقرها فخرج الأعرابي من منزل رسول الله وصاح صياح عالي وقال وعقراه يا محمد فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما في الخارج فلما راى الناقه قال من فعل ذلك فقال الصحابه انه النعيمان بن عمرو عكرها لناكلها فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم يسال عنه حتى وجده في دار ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب وكان مختبئا بحفره في الارض وعليها جريد من النخل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه وقال: ما حملك على ذلك يا نعيمان؟ فقال نعيمان: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني بسبع الناقة. وكان على جبين النعيمان بعض من التراب، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بانت نواجسه. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثمنا الناقه وهنا لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكان رحيما رؤوفا وكان للنعيمان موقفا مشهورا جدا فعن أم سلمة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج في يوم من الأيام بتجارة إلى أرض بصرى وكان معه النعيمان الأنصاري، وسليط بن حرملة رضي الله عنهم جميعا وكان صليت المسؤول عن الزاد وتدبيره أثناء الرحلة وإذ هما باستراحة في الطريق فقد جاء النعيمان جوعة شديدة فقال لسليط: أعطني مما معك فقال صليت لا والله لا أعطيك أبداً حتى يعود ابا بكر فاغتاظ منه النعيمان غيظا شديدا وقال والله لاغيظنك وفي سفرهم ذاك مروا بقوم من العرب فذهب اليهم النعيمان وقال اتشترون عبدا ابيض ففرحوا وقالوا نعم فاشار الى صاحبه وقال ان هذا عبد لي وله كلام فسيقول لكم أنه ليس عبدا وأنه ابن عم لي فلا تصدقوا وإن كنتم لا تصدقوني فلا داعي لهذه الصفقة ولا تفسدوا علي عبدي قالوا لا بل نشتري ولن نصدق فدفعوا إليه عشرة من الإبل لحرصهم على شراء ذلك العبد المزعوم فذهبوا إلى صليط وقال لهم أنا لست عبدا إن النعيمان يستهزئ بي فقالوا لقد أخبرنا خبرك وأخذوه بالقوة ولما عاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعرف القصة ذهب مسرعا إلى هؤلاء الأعراب وأخبرهم بأن صاحبهم يمزح. قال ابن عبد البر فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا كلما تذكر تلك الحكاية وتلك الطرف والموالع التي كان يفعلها النعيمان رحم الله النعيمان بن عمر الصحابي خفيف الظل